Jag tänkte i en serie prata om olika cybersäkerhetstrender som jag tror vi kommer få se under året. Och den första av de här trenderna har att göra med lösenord. Det vill säga att angriparna försöker att forcera användarnamn och lösenord mot era internetanslutna system. och Det kan röra sig om VPN exempelvis eller e-postinloggning. Med hjälp av credential stuffing och password så försöker angriparna hitta giltiga kombinationer när det gäller användarnamn och lösenord. Och när de väl har tagit sig in så utnyttjar de den informationen till att utföra olika typer av eh, scams exempelvis vd-scam kan det röra sig om, eller så försöker de sno eh, använda listor så att de kan forcera ännu mer lösenord när de har hittat giltiga användarnamn. Och eh, hur förhindrar man att göra det här svårare? Ja, det gäller att ni har loggning och spårbarhet i era perimetrar så ni kan se när någon loggar in och göra lite analys, exempelvis titta på vilken IP-adress, göra geolokalisering. Är det så att en användare helt plötsligt loggar in från en IP-adress som härstammar borta i Asien men inte är på semester, då kanske det ska varnas. Och en annan trend har ju med tvåfaktors autentisering att göra. Även om vi blir bättre på att använda det så tar ju angriparna också tillvara på det här och förfinar sina attacker och gör dem ännu smartare så de kan komma åt era tvåfaktorstokens då.